A zdaj to, to, pa moram začeti ker biti vesela pa Rrrrrr! No. <ghost> <ghost> <ghost> hey, uh, <ne> <ghost> Zato bomo danes najprej skuhali vse nekosmiče, tole pa še znaj... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no. Hej, predn vas danes popelem v gooda fooda kuhno imam za vas ful pomembno vprašanje, katerih pet stvari bi vidal v svojo skodelico sreče in ni važem, kaj je, važen pa je, da vas osrečuje. Jaz bi sva dala belo čokolado, jagode, objektiv, te tekaške čevlje in tegale. Napište, spadajo komentarje, kaj bi ji V svojo skodelico sreče jaz pa bom dan pokazala recept za tako, ki se da tudi pojesi. Delica sreče! Glavna stvar pri sreči je, da nas pogreje. Zato bomo danes najprej skuhali posebej kosmiče, tole pa še se znam sestavin, ki jih potrebujete. Potrebujemo 40 g kosmičev in okrog 2 decilitra vode. Kuhamo približno 2 minuti na srednjem ognju oziroma na pet, če vaš tedelik, tako kot moj, nima ognja. Pozico potem začasno odstavimo in ta čas pretlačimo banano. Pa fajnjo pretlačite. V posodi zmešamo še decim pol mandljevega napitka, eno žlico kakao v prahu, dve žlici javrjevega siropa in kopalke za naplažo. No, mogoče bom pa leto še kaj rabla, tako da jih bom kraj. Šparala. Vse skupaj zdaj stresemo v kozico s kosmiči, kuhamo še približno 5 minut in smo že skor gotovi. Veste, kaj pravijo, nobena skodelica sreče se ne poje tako vroča, kot se skuha, tak da naj tale, kakšno minuto še odstoji. Ta čas jo bomo pa upremili, da ne bo prinesla samo sreče, ampak tudi like na Instagramu. Za okraševanje lahko uporabite karkoli imate pri roki. Sadje, oreščke, posipe, karkoli vas posvečuje. Zdaj se morate samo odločiti, kaj ti sreče bo se izbrali. Če želite še več mojih video, pa subscribe, pa like, tam ne spodaj. Se vidimo nakledne. Ciao.